Більша частина спортивних споруд належить, маємо чесно про це говорити: Федерації про спілок України. Моя особиста думка, що Федерація про спілок України в період, коли розпадався Радянський Союз, скористалася нагодою і присвоїла собі більшу частину спортивних споруд, бо будувалися вони не коштом Федерації про спілок. А коштом бюджету, коштом підприємств бюджетних і таке інше. А зараз Федерація профспілок є в переважній більшості надзвичайно неефективним власником цих споруд. Наприклад, стадіон, льодовий стадіон Авангард, який занепадав, і міністерство було змушено втрутитися, подало в суд. І керуючись тою логікою, про яку я говорив, довело в суді, що це, цей заклад, ця спортивна споруда не належить, по суті, своєї федерації профспілок. І судом було ухвалено рішення про передання цієї споруди в, у власність в управління міністерства. І відповідно, зараз ми е, шукаємо способи ефективної експлуатації цього закладу. Вітіскоп спортивне відео.